Cu ce avion de lux a zburat Viorica Dencil în Israel? Bijuteria care a adus vestea posibilei intrări a ambasadei la Ierusalim. Premierul Viorica Dencil efectuează, miercuri sub liniere joi, o vizită oficial în statul Israel la invitația prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Vizita vine imediat după ce președintele PSD a anunțat public ce guvernul a adoptat un memorandum prin care se creează un cadru de dezbatere pentru o eventual mutare de cetre-România a ambasadei sale în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Numai ce? Dei în mod oficial este încurajat consumul de produse române, achiziția de mai mare în România sau folosirea companiilor naionale, neoficial obrazul fiind cu cheltui al seine. Delegația guvernamentală român condus de prim-ministrul Viorica Dencile a ales se zboară în Israel cu o bijuterie, este vorba de un avion de tip Challenger 300, e ferece al companiei private Toyo Aviation, serviciul privat Jet Carter Solution. Potrivit specialitilor în aviaie, consulta i de stiri pe surse. ROB, <fie> astfel de curs dus întors, staionare pe aeroport 2 zile i confortul aferent duce bine spre un buget de peste 25.000 euro la o prim strigare. <fie> Demenionat CETAROM. Compania Naional de Transport Aerian are curse frecvente Bucureti, Tel Aviv. Se putea alege de asemenea iocursel al Compania Naional Israelian de Transport aerian. Pe site-ul companiei Aeronava aleasă de delegaia guvernamentală română, avionul este produs în 2009, dar modernizat în 2017. 9 locuri, deservit de un echipaj de bord format din 4 persoane, e o autonomie de zbor de 5741 km. de stiri pe Reprezentanții Toyo Aviation nu au dorit să comenteze situaia i se dea detalii despre curs, dar nici nu au infirmat informaile. Nici reprezentanii Guvernului României nu au putut fi contactai până la publicarea acestei tiri. Mai jos, prezentarea aeronavei acum este ea pe site-ul companiei.